بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ندعو شيخ الأزهر والأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء بأن يفسحوا صدرهم لي ويتعلموا مني علامات الساعة الكبرى الحقيقية التي تؤثر على مصر موجبا أو سالبا بمعنى ان علامات الساعة الكبرى مش كلها وحشة او سيئة في علامات منها كويسة ممكن نستفيد منها ونحسن من دخلنا ومعيشتنا كمصريين في الاقتصاد وكذلك نستفيد منها في اخرتنا وان احنا نفوز بالجنة لما نعرف ايه المتطلبات التي يطلبها مننا ربنا حتى نفوز بالجنه ويبعد عنا شر النار فعلشان كده انا احب لكم اول حاجه من علامات الساعه الكبرى هو ظهور فتنه المسيح الدجال وهذه ظهرت بالفعل في احداث الثورات العربيه في بعض الدول العربيه مثل مصر وتونس وليبيا والسودان واليمن والعراق وسوريا كل هذه الدول اصيبتها فتنه المسيح الدجال وحتى لبنان لم تسلم من هذه الفتنه فهناك صراع بين الشيطان والانسان من قدم حياتنا على هذه الارض حتى نستوعب فتنة الشيطان ان الشيطان ليس له صورة ولم يكن يعني يأتيك في اي ثوب يلبسه ممكن يكون شيطان يعني يبقى عالم ممكن يكون شيطان ممكن لابس بدله محترم ويكون شيطان ممكن يكون شحات وشيطان فعلامه الغنى والفقر ليس دليل على انه شيطان او غير شيطان فالشيطان يتمثل في اي شخصيه اي شخصيه لينا يتمثل لينا ويوسوس لينا يعني في هناك شياطين مرئيه هي شياطين الانس وشياطين الجن اللي هم مرئيين برضو وفي بقى الشيطان الخفي اللي هو داخلنا اصلا لان احنا مركبين مركب ثنائي ما بين ادم والشيطان فاحنا عايشين ب... بادم والشيطان اللي هي تشكلت بعد ذلك واصبحت حواء مرئيه لنا ونراها ونعاشرها فادم اخذ جزء من الشيطان والشيطان اخذ جزء من ادم عشان كده ظهرت حواء لان حواء لم تكن موجوده مع ادم لم يخلق الله ادم وحواء الاثنين مع بعض من تراب بل خلق آدم من تراب فقط وسواه وجعله أربعين سنة على هذا الحال ثم جاءت المعجزة الخالق في أن يجعل من الشيطان وآدم اثنين في واحد بعنا ان الانسان يعيش وداخله الشيطان نفسه اللي هي الروح المقصود بيها هنا الروح فالروح هنا بتبقى بيضة ما شر ولا خير يعني لسه ما يعني ما تشكلتش لكن بعقل الانسان هو سواسط الشيطان هو بقى بيشكل الروح دي على حسب ما هو عايز ممكن يخليها روح خير وتخش الجنة معاه ويفوز آدم بهذه الروح الشيطانية تكون روح طيبة أو ممكن يفوز الشيطان بالمادة وهو آدم ويدخله النار اللي هي جنة الشيطان اللي هي ايه اصلا مكوناته هو بيحب كده بقى فعشان كده ربنا جعل علينا الدين عشان نختار ما بين الخير والشر فطبعا كل شيء ليها اختيارات وعشان نفهم اكتر فعلامات الساعة الكبرى جاءت بمثل هذا المفهوم بمعنى ان علامات الساعة الكبرى فيها جزء خير وجزء شر الجزء الخير احنا بنسعى اليه من جزء الشر انت مش هتسعى اليه وممكن بقى تطنش وهو هيجي لوحده اوتوماتيكي يعني زي ما بيقولوا اوتوماتيكي بدون تدخل من اي حد لكن علامات الخير لازم تيجي بتدخل العلماء وهو البحث والتنقيب الفوري عن الملكه كليوباترا وإبعاد شبح وخطر إنهيار السد العالي اللي هو يمثل يأبوب ومأبوب اللي هما الفيضان والجفاف وليسوا قوم كما يذكر البعض لأنها تفسيرات كلها خاطئة والدليل على صدق أقوالي أحفروا ونقبوا سوف تروا كل شيء أمام أعينكم يعني هتلاقوا ملك كليوباترا موجودة وهتلوها لابسة ثيابها كما هي. ليست محنطة كباقي ملوك مصر لأن هي هربت أصلا من الرومان وعدين كمان عندنا قصة ذو القرنين اللي هو اسكندر الأكبر ومدونة في أحد المقابر إن هو بنى سد فعلا في موقع يقارب السد العالي فكل هذه العلامات تدل على صدق أقوالي. إن لم تجدوا شيئا فأكون أنا كاذب صحيح وكل ما أقوله أو أدعيه هو كذب فعشان كده هنا الفرق بين العالم العالم لما بيقول شيء الناس بتعتبره مجنون أو كذاب أو إزاي يعني لما واحد مثلا يقول لك أنا اخترعت حاجة احطها كده تجيب لي كهربا هتقول لي عم نروح انت إيه بتستهبل علينا فاهم ازاي فكذلك علامات الساعة الكبرى فاهمتوا متكذبوش تكذبوش اي حد الا لما تمشو ورا الحاجة وتشوفوها لان ده امن قومي لمصر هو العلامات الساعة الكبرى دي اما ننجو منها ونفهم من اللي احنا عايزينه بذلك بالتنقيب أنا مش عايز بقى أفسر كلام كتير أنا بقول لك نقب لأن أنا قلت فتنة الشيطان هي اللي جت الأول عشان تعرفوا إن بعد كده هيجي السيد المسيح عليه السلام اللي هو أيضا يمثل لنا المهدي المنتظر فكلهم شخصية واحدة حتى ملك اليهود المخلص المنتظرين في التوراة هو ايضا شخص واحد هو كلهم شخص واحد يعني الهنود الحمر حتى في امريكا منتظرين رجل من الشرق سوف يأتيهم اللي هو برضو السيد المسيح عليه السلام وكذلك يأتي من بلاد بعيدة اللي هم من البوزيين والهندوس ينتظروا واحد سوف يأتيهم من بلاد بعيدة وهو اشارة الى مصر ايضا يعني مصر أم الدنيا وهذا البحث يقيكم عذاب علامات الساعة الكبرى أو تنتظروها ولا تفعلوا شيء وننتظر حتى إنهيار السد العالي فهو يتشكل لنا الآن هذا العذاب من خلال السد الأثيوبي العظيم الذي أصبح عظيم فعلا وبدأ ينمو ويكبر. وهيخزن كميات اكبر ومصر وارضه هتاخد حصتها السنة الجاية عادي ان فيش اي مشكلة وهتدخل المياه الميعي ما فيه التشكة ده ما تحسبوش خير ليكو ده شر ليكو. ليكو عشان هيحصل انهيار لو احنا بقى ما بحسناش في علامات الساعة الكبرى لو احنا ما بحسناش وطنشنا هيحصل الانهيار ده ده حقيقي وده يجي من فالق البحر الاحمر بيتسع سوف يتم يعني تشكيل زلزال عظيم من خلال هذا الفالق الجيولوجي الضخم من عبر يعني هضبه الاناضول من تركيا وحتى اثيوبيا وكل السدود اللي على النيل دي هتم ابادتها كلها مصر بقى مش هتستحمل المية اللي داية دي كلها لان كل العلماء يشككوا في هذه العلامة لكن اهما دي مؤكدة وربنا مش هيجي حاجة ضعيفة انا مشككش في يعني في بنيان السد العالي لا بنيان السد العالي قوي ومتين جدا يا جماعة متقلقوش منه بس القلق هيجي من عند ربنا فاحنا خلي بالنا عشان إحنا مشينا غلط كتير في قوانين كتيرة ويجب على شيوخ الأزهر أن يراجعوها ويقدموا تقرير للحكومة إن هذه القوانين ضد شريعة الله مثل الضرائب الجزافية يحكموا على المواطن بالباطل وبالزور إن هو كسب هذه المبالغ. فطبعا دي ضد الشريعة الإسلامية وكذلك عدم إيه استخدام العددات في المياه لو عداد بايظ خلاص يحسبوه جزافي برضو ده أشياء خطأ كتيرة وكذلك شركة الكهرباء وتعدد الشرائح فيها ده برضو خطأ جسيم والتموين برضو في ناس فئة بتاخد وفئة متاخدش. وكلنا مواطنين مصريين عادي فيعني في أخطاء كتيرة يجب على الأزهر الشريف أن يتدخل ويقدم تقريره الفوري إلى سيادة الرئيس ليقول كلمته فيها عادي يعني إحنا بنتكلم إحنا مش في حرب ولا معنا قنابل ولا معنا بنادق ولا إرهاب ولا حاجة إحنا بنتكلم بكلام. معقول ما بنشتمش حد لكن احنا بنقول هناك قوانين ظالمه تم وضعها من قبل بعض الاشخاص ربما يكونوا هم على خطا يعني هم مش آلهة عشان ما يخطئوش كل انسان فينا معرض للخطا لازم احنا نصحح هذا الخطا والصواب وحتى نقي شر عذاب عذاب علامات الساعه الكبرى فنرجو من الأزهر الشريف مرة أخرى وكل من يسمعني من المشايخ أن يهتموا بهذا الموضوع إهتمام بالغ ويشوفوا فيديوهاتي الموجودة على الأنترنت بهذا الخصوص وهذا الصدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الإسكندرية ومتنبئ بعلامات الساعة الكبرى تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة وشكرا على حسن استماعكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله